Det normala när du laddar upp en fil till Canvas, oavsett om du laddar upp den direkt till filer eller om du laddar upp den i en modul, det är att filen blir publicerad direkt och att studenterna och du hittar filen genom att gå till filer i kursmenyn. Och ofta är det ju bra, det ger studenterna bättre möjlighet att planera och ta ansvar för sina studier. Men det finns lite olika tillfällen där man inte vill att studenterna ska kunna komma åt uppladdade filer direkt. Och Jag ska visa dig två sådana specialfall och hur du löser dem. Mitt första exempel är de här två övningstentorna. De ska studenterna ha tillgång till. Men jag vill gärna att vi hinner med alla föreläsningar innan de börjar fokusera på att titta på gamla tentor. Och Det jag gör det är att jag går upp och gör en mapp här inne i filer. Jag skriver ett tydligt namn för mappen så att både jag och studenterna vet vad det är för någonting. Och så klickar jag på den här bocken för att den är klar. Och sen så drar jag dit mina övningstentor. Och nu behöver jag ju göra den här inställningen så att den verkligen inte öppnas för den 7 mars. Och den inställningen den gör jag genom att gå ut här i kanten. Klicka på den lilla bocken där det nu står Publicerad. Och så väljer jag att jag vill schemalägga tillgänglighet. Och den här vill jag ju att den skulle vara tillgänglig från den 7 mars. Så jag väljer det. Och sen så uppdaterar jag. Och du ser att jag som lärare får då en liten kalender här. Och får jag muspekaren över kalendern så ser jag att den öppnar den 7 mars. Det andra exemplet är när du laddar upp filer via textredigeraren. Och då är det faktiskt så att den nya textredigeraren fixar detta åt dig. I det här fallet är den en så alltså det är viktigt att det här blir rätt. Men det jag gör är att jag väljer infoga och så väljer jag dokument och laddar upp dokument. Och så kan jag antingen klicka eller bara dra in och släppa filen. Jag har gjort alla övriga inställningar för den här redan, så jag går bara ner och väljer att jag vill spara och publicera den. Men vad hände nu med den här filen? Jag lovade ju att Canva skulle fixa det. Jo, om vi går över och tittar i filer igen så ser du att Canvas har själv gjort en mapp som heter uppladdade media. Och du ser att den här mappen som har skapats automatiskt, den har ett överstruket öga. Och det ögat betyder att det som finns i den här mappen, det är endast tillgängligt via länk för studenterna. Alltså en länk så som jag alldeles nyss gjorde när jag laddade upp filen eller en länk i och med att jag lägger till det i en modul. Och inne i den här mappen ligger nu hämtantorna som jag nyss laddade upp och den har det här överstrukna ögat. När det gäller examinationer förstår jag att du alltid vill känna dig säker. Och därför föreslår jag att du tar som vana att alltid också titta på kursen med studentögon. Så jag klickar på glasögonen för att se studentens vy. och Då kan vi börja med att titta hur det ser ut om jag bara klickar på hemtenten. Och Då ser du att här finns ingen möjlighet att få tillgång till filen jag laddade upp förrän klockan 8 den 19 mars. Och sen tar jag och tittar i filer. Och då ser du att mappen som heter Uppladdade media, där den här filen finns, den är osynlig för studenter. Så den går inte överhuvudtaget att nå detta hållet. Och vi kan ju passa på att titta på den där som jag gjorde med övningscenter också. Här ser studenten en symbol att den är låst och kan se när den kommer att öppnas. Och om studenten försöker öppna mappen redan idag så kommer det upp ett meddelande att den är låst och inte kan visas.